Tak mě tak napadlo, že bych pro vás mohl udělat něco výjimečnějšího, abyste rozpoznali, co se třeba staví. Takže takhle budete výdat očislovaný, já vím, že tam nevidíte číslo, očislovaný třeba stavby, když jsem u Macka, teďka momentálně. Děkuju a projevte se třeba i palcem a nebo i komentářem, co si o tom myslíte.